بيتهكموا علينا لما منقول ما خلونا. للاسف انه الموجهين والممولين حولوا 17 تشرين ضدنا وحدنا. ورفضوا يقروا قانون الكابيتال كنترول يلي بيمنع تحويل الاموال للخارج، ما بتتامل المناصفه الفعليه والتمثيل النيابي الصحيح؟ إلا بالقانون المسمى اورثودوكسي إحنا نبقى نحن الثورة الحقيقية <تصفيق> كل يوم بيحطوا عرقلة لما يخلوكم تستردوا أموالكم يعيركم بالتحالفات الانتخابية تغرش بقوه بسؤال عن تحلوفيته <تصفيق>